سكون داري عمطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني ألعاب رقم واحد والنهاردة هي جماعة أول تجربة ليا في سيرفر الأرض طبعا أنا لفنت كتير ومعرفش سيرفر الأرض دمول سيرفر إيه ولو كتبت في التعليقات سيرفر الأرض دمور سيرفر إيه ليك عندي جائزة كبيرة جدا وهتشوفها بنفسك وهتعرفها بنفسك أول بس ما تكتب كل اللي عليك إنك تنزل في التعليقات وتكتب سيرفر الأرض دمول سيرفر إيه لأن ما أعرفش لحد دلوقتي لأن الإيميل ده أنا من زمان اسكندراني ألعاب عامله من أسبوع وفتحته على سيرفر الأرض ولقيت إن سيرفر الأرض هو هو نفس الإيميل يا ترى بقى ضموه سيرفر إيه سيرفر الأرض النمر ولا ضموه إلى شهرزاد ولا ضموه إلى نور الدين ولا الزمان. يا ترى لو عرفت السؤال دوت هتاخد جايزه جامده جدا جدا وهتشوفها بنفسك وكده يا جماعه بس السلام عليكم رحمة الله وبركاته لو عايز تسجل معايا فيديو في سرفر الارض تقدر تسجل على كل اللي عليك تكتب اسكندراني دوت العاب في هنا في الhams تيجي دهي وانا هرد عليك في